Boa xente, somos Alberto Yandía e estamos un día máis na nosa sección Non se estresen No vídeo desta semana vamos a falar dunha tradición nepalí que se chama Chau Esta palabra está composta por Chau que significa menstruación en nepalí epadi, que significa muller É unha tradición de origen hindú, que ten moitos séculos detrás que consiste que cando as mulleres teñen a menstruación son illadas en cabañas chamadas chagot noutras zonas tamén se illas as mulleres unha vez que dan a luz e depende do sexo do bebé se é un neno quedan illadas sete días nestas cabañas e se unha nena serán illadas de días por que pasa isto? Todo isto ten que ver con os presídios que hai en torno a sangue menstruar. Segundo esta cultura, os 4 ou 5 días que as mulleres teñen a regla convrítanse impuras e os deuses non queren que estean cerca de outras persoas. Ora ven a parte rocambolesca da historia, que é a explicación de por que se sigue dando e é porque os homens creen Que se si as mulleres pasan con eles esa regla, durante ese período poden ser atacados por tigres ou incluso atacados eugando, ou que os deuses se manden algunha enfermedad tanto a súa familia como o seu gando. Agora vamos a falarvos como se leva a cabo. Isto temos que diferenciar se si en ámbito rural ou en ámbito urbano. Se si en ámbito rural cabendo as posibilidades que se encerra as mulleres cando teñen a regla nas chagots que poden estar en colinas ou zonas montañosas ou incluso que as cheguen a meter na zona donde teñen o gando para estar separadas. Nas zonas urbanas, como non hai estes chagots o que se fai é telas separadas nunha habitación aparte con moitas restricións e non pode tocar absolutamente a nadie. E ahora venga a pregunta importante. E que poden facer durante o chaupadi? Básicamente, conviría Iván Ferreiro subsistir a base de basura de desencuentros porque non poden tocar a agua, non poden tocar villas teñen que ir a pozos que están separados porque hai a carencia de que, se, de que os secan non poden tocar os frontos porque hai a carencia de que che caen as colleitas non poden tocar personas non poden cociñar se si eres unha nena e estás na tua época de ir ao cole non podes ir ao cole non te deixan ler nin escribir pois isen, isen, isen, isen, isen, non son os deuses incluso non podes ir a rezar ás zonas de oración das casas Entonces que podes facer? e cales son as consecuencias desto? a morte moitas mulleres morren de frío Outras morren porque nas chozas fan os lumes e intoxícanse cos fumes. Outras morren queimadas por estos lumes. Outras morren por picaduras de serpe, por infeccións xa que non hai xene. E despois, claro, non todas morren, evidentemente. Hai outras que teñen a mala sorte de que como están illadas son violadas brutalmente en grupo e en súas familias, cálanlo porque senón despois non as poden casar e agora seguro que este é o momento exacto no que vos estedes preguntando pero estás facendo algo si, sí, pero non é suficiente eh, xa se implantou unha lei en 2005 que prohibía fixero un en 2010, un plan nacional contra a violencia de xénero que establecía que isto era unha práctica que era unha violencia clara contra as mulleres e no 2018 sacaron outra lei no que penalizaron con multas os homes que o negasen a facelo concretamente con 3.000 rupias, 25 euros o cambio e, sin embargo, como Nepal é un país que está fortemente enraizado nas súas tradicións e mitos, está sendo difícil e radical. Hai asociacións que o están traballando pola súa conta, dando formación ás mulleres incluso repartindo copas menstruales, porque ali non usan compresas. E bueno, paso a paso. E ata aquí o vídeo de hoxe. Se vos gustou o vídeo, dade, dade ya like. Se tedes alguna pregunta, deixade abaixo nos comentarios e suscribídevos.